Третій курсник профтехучилища номер 11 Дмитро Євашковський разом з одногрупниками капітально ремонтує тролейбус. Зараз хлопець знімає електричну проводку. Відкручуємо повністю проводку, її зараз знімемо і все, здамо роботу. Практикант Олександр Гарсомчук каже, краще навчаєшся, коли працюєш з інструментом. Щось зварити, там там ті самі ленджерони, ще щось, відкрутити, щось, що кажуть, то і робимо. Ну все одно треба вчитися і варити там, і все пригодиться. Тварити вже вмію, таке, можна вже якусь таку роботу робити, навіть там, вдома, щось там ворота, ще щось доварити. Щось прикрутити вдома взагалі, спокійно, там, можна, навіть по машині, щось теж в себе. Учень профтехучилища Костянтин Іллютін контролює виконану практикантами роботу. Відділ технічного контролю – це все робиться по технологічних картах, все йде по нормах ну, від А до Я. Не так, що робиться, наприклад, відключуються колес, тоді зразу робляться малярні роботи, а те, що все йде послідовно по пунктах. Аби капітально відремонтувати тролейбус, необхідно до 30 спеціалістів, розповідає начальниця відділу кадрів комунального підприємства «Електротранс» Наталія Процюк. Відновлюваний ремонт це коли робота починається фактично з нуля, коли повністю переварюється тролейбус, коли відбувається процес переоснащення, коли відбувається заміна електричної частини, коли відбувається рехтування козовів і відповідно всі фарбувальні роботи. Це надзвичайно довгий і складний процес. Ремонт тролейбусу номер 234 в такому вигляді, в якому ви зараз його бачите, це приблизно до трьох місяців робіт. І кількість працівників, які має бути злучена від 11 до 30. Над капітальним ремонтом тролейбусів учні профтехучилища працюють разом з працівниками електротрансу, говорить Наталія Процюк. Для того, щоб відновити транспортні засоби такого рівня, такої ваги і такої величини, ви бачите, задіяний цілий ряд наших працівників відповідно з тісні співпраці зі студентами 11-го училища. Директор вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар каже, для навчання учнів профтехучилища на базі електротрансу відкрила навчальну виробничу дільницю. Ця співпраця дає можливість якісно підготовки кваліфікованих робітників, такі професії, як електрозварник, рихтувальник узлів автомобіля і слюсар по ремонту колісних транспортних засобів. За словами Наталії Процюк, практиканти мають можливість працевлаштуватися на підприємстві. Ці студенти, які проходять у нас успішно стажування, практику, відповідно, потім мають можливість у нас працевлаштуватися на, ну, так, на пільгових умовах, тобто першочергово. За словами Наталії Процюк, від початку роботи навчально-виробничої дільниці було капітально відремонтовано один тролейбус. Нині закінчують роботу над ще одним. На підприємстві працевлаштовано 5 студентів, каже директор профтехучилища Василь Селізар. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.